Augustin Zegrean, reacție dură la refuzul CCR ce de a se întâlni cu experii Comisiei Europene pe MCV. Fostul președinte al Curii Constituționale critică o decizie luată recent de plenul Curii Constituționale de a nu mai fi implicat în programul delegailor Comisiei Europene în contextul mecanismului de cooperare și verificare. Prin decizia aceasta, CCR face un pas mare la stânga în prejur, a spus Augustin Zegrean pentru ziare. Com. Curtea Constituțională a într-un comunicat, la cea mai recent întâlnire cu reprezentanții C, președintele CCR, Valer Dorneanu, i-a informat pe membrii delegaiei asupra opiniei plenului Curii Constituționale cu privire la participarea sa în continuare la aceste întâlniri. Pornind de la rolul, locul, atribuile Curii Constituționale în cadrul statului de drept, care o oblig să aibă o pozie de neutralitate în relaile dintre autoritățile publice îi impun obligaia de rezervă în ceea ce privește exprimarea unor puncte de vedere ce fac obiectul dezbaterilor publice, cu eventuale conotații politice. plenul Curie a manifestat dorina de a nu mai fi implicat în programul delegailor Comisiei Europene în contextul MCV. De altfel, Curtea constituțională nu este vizată de problematicile și obiectivele urmărite prin instituirea MCV. În discuțiile cu privire la realizarea obiectivelor MCV, Curtea nu se poate angaja în aprecieri la adresa unor institui vizate în rapoartele MCV, în sensul de a analiza și evalua activitatea acestora. Membrii delegaiei au apreciat această ozie a Ia curii, i-au subliniat faptul că niciodată nu au privit întâlnirile cu membrii curii ca pe o modalitate de monitorizare sau control a acesteia. Augustin Zegrean spune însă nu este vorba despre o a rezervei. Este o relație absolut normal cu el. Eu cred ce, din potriv, era foarte bine ceea cei oameni se întâlneau cu CCR. Ei nu veneau la curte în misiune de control, a spus Zegran. Pe ei îi interesa să afle care este practica CCR în anumite privine. Fiecare judecător vorbea despre deciziile mai importante pe care le-a redactat în ultima vreme. Ei nici nu prea puneau întrebri. Noi spuneam ce aveam de spus. Nu ne-au mustrat, nu ne-au întrebat despre activitatea Parlamentului sau a Justiției. Îi interesa doar activitatea noastră, doar despre asta discutam. La finalul fiecarei întâlniri spuneam un în glum ce sper să fie ultima când vin, dar asta în ideea ce se va ridica MCV, a adăugat el. MCV este obligație legal care decurge din tratat, nu este obligație politic. Toate rapoartele MCV arace ce se află în centrul statului de drept, deci alturi de puterea judectorească asigur independența sistemului judiciar, a spus și fostul ministru de externe și justiție Cristian Diaconescu, pentru ziare confund. Postul ministru consider ce această decizie reprezintă un precedent periculos, nu era vorba aici despre explicai, ci despre clarificări între parteneri. Mâine, poate ce o altă instituție sau ministrul justiției va spune ce nu discut, pentru ce nu are chef?